قائم پیشہ لوگوں کو اوپر مسلط کیا گیا جن کی جن کی نہ کوئی اخلاقی معیار ہے جنہوں نے اچھے برے کی تمیز ختم کر دی ہے امر بالمعروف جو اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو انہوں نے اچھائی, اچھائی اور برائی میں فرق ختم کر دیا ہے ہمارے یوتھ کے لیے کیا پیغام ہے کہ ناانصافی کو کبھی ایکسیپٹ نہ کرو جہاد اللہ نے فرض اس لیے کیا تھا ایک معاشرے کو زندہ رکھنے کے لیے جب ایک معاشرہ ایک ظلم کو قبول کر لیتا ہے ایک ناانصافی کو قبول کرتا ہے وہ غلام بن جاتا ہے ایک آزاد اور زندہ معاشرہ سٹینڈ لیتا ہے امر بالمعروف پہ اور انصاف کے لیے یہ سب سے بڑی چیز دی دیکھیں معاشرے کو زندہ رکھتا ہے معاشرے کو خوشحال کرتا ہے معاشرے میں جمہوریت آتی ہے معاشرے میں آزادی آتی ہے انصاف سے اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے میری زمین پہ انصاف